Такого неділю, 25 грудня, храм був переповнений людьми, які виявили бажання святкувати Різдво за Григоріанським календарем, тобто разом з європейцями. А як зараз доводять історики, це фактично повернення українського народу до традицій своїх предків. Кожен із нас сьогодні воз'єднався із цілим світом. Ми сьогодні разом святкуємо з цілим світом народження Господа нашого Ісуса Христа. І були в нас деякі суперечки, що чи правдиво 25 грудня народження, чи 7 січня. Господь має народитися в кожного із нас у нашому серці. Це є народження нашого Ісуса Христа. Ті свята остаються, ті, які ми святкували, вони остаються за юліанським календарем. А чому ми служили сьогодні 25 грудня тому що на священому синоді блаженніший епіфаній благословили і дозволили всім тим парафіям, які мають бажання, добровільне бажання проголосувати і виявити бажання молитися 25 грудня. І ми з нашою громадою це обговорювали обговорювали дуже довго і пояснювали, чи ми зможемо спокійно перейти. Тоді в нас були збори, і на тих зборах ми одноголосно проголосували про те, що ми 25 грудня будемо служити різдвяну літургію. Отець Богдан після святкового богослужіння виголосив вітальну промову та зачитав вітання від представника Православної Церкви України Митрополита Єпіфанія. Сьогодні ми мали можливість молитися до народженого дитя Господа нашого Ісуса Христа, тому що він предвічно народжується, він предвічно кожного разу приходить до нас, до нас людей, які чекали, щоб він прийшов і визволив нас із первородного гріха Дає нам життя вічне І сьогодні велика радість, коли є діточки в храм Коли храм не пустий Коли ми молимося і прославляємо Бога Коли ми молимося за наших воїнів Ми молимося за нашу перемогу Ми просимо в народженого дитя Ісуса Щоб він благословив нашу неньку Україну щоб благословив кожну родину і сім'ю, щоб подав Божого благословення, Господньої ласки, любові, миру і злагоди. І в кожного з нас є одна мрія, щоб на нашій нінці країні прийшла перемога, щоб ми могли здолати ворога, який прийшов на нашу святу землю. І просимо Бога, щоб Господь дав нам любові, Дав нам милосердя, що ми один одного розуміли і в дусі молилися і славили Бога. Хочу всіх вас привітати, хочу привітати діточок, тому що вони прийшли до цього храму. Хочу привітати всіх вас, смілян і гостей, також із села Балаклея, всіх тих, хто тут присутній у цьому храмі, наших воїнів. Хочу всім вам побажати Божого благословення, Господній ласки, любові, миру та слави. Крім парафіянці, церкви та богослужіння завітали й гості з Балаклеї. Всіх порадували своїми виступами юні учасники святкового дійства під назвою Зоря Вифлеєму. Також у постановці взяли участь фольклорні колективи «Намисто» та козацький гурт «Заграва». Наші сусі, маленькі, що ясно народився, учени, що вже скоро. На жріни заселиться іще всюди, в кожнім домі, де зіка світи всім вікно, бо наступила. У святий вечір всі чекають вечірньої зорі, що має сповістити всім людям про велике чудо народження Сина Божого. Щоб небо хмара крила, нам дорогу засвітила, щоб не сталося біди, ми прийшли до вас сюди. Ми сарі зі сходу, з Перської столиці, прибули вклонитися нашому младенці. Нам на сході ясна зірка засвітила, про народені на весь світ сповістила. Ось дари ми всі зібрали, йдемо за звідою, щоб ці люди пораділи, тою новиною. Родився, що народ наш український від ярма звільнився. Не всі Христа бачили, не всі Христа знали, Не всі наші українці рожества діждалися. І ми, дніві рожденого, всі Ісуса просимо. Нехай наша Україна своє ім'я носить, Нехай носить, чий голосить, Нехай пославляє, Нехай в нашій кожній хаті Христос ця рождає. Лови моємо!